У Сергія Рибчинського в Хмельницькій міській інфекційній лікарні зараз із ковідом перебуває дружина. Чоловік розповідає, що щодня приносить продукти. Фрукти, йогурти таке, домашні, клубничка домашня. При вході на території Хмельницької міської інфекційної лікарні Черговий приймає передачі для пацієнтів із коронавірусною інфекцією, каже Черговий Павло Лісовий. І підписують і приймаємо. 150 800. За останні два кількість хворих у Хмельницькій міській інфекційній лікарні зросла, розповідає медична директорка Нінель Марцунь. От на сьогодні 199 пацієнтів на 200 ліжок, серед них 9 дітей. Вчора було виписано 26 пацієнтів, зразу ці ліжка були зайняті новими пацієнтами з ковідом і підозрою на ковід. Діти так і залишаються. Було 10 чоловік, стало 9 чоловік. Одна дитина була виписана, три чоловіка завчора померло. От, на їх місця в реанімацію пішли інші пацієнти дуже багато важких кисневозалежних пацієнтів. Нінель Марцонь додає, зараз надходить багато важких пацієнтів як в інфекційної лікарні, так і в Хмельницьку міську лікарню. Помолодшав вік пацієнтів в реанімації. Це вже пацієнти не 70+, як було от в, минуло, в цей час минулого року, а це пацієнти 50 плюс є і молодші пацієнти, є і старші, ну так в середньому будемо казати так. Зщеплених ніхто не помирав, але відсоток щеплених також дуже маленький. Три машини швидких із хворими на COVID-19 стоять у черзі біля Хмельницької міської лікарні, а ось така ситуація була вчора ввечері. За словами директора закладу Валерія Гарбузюка, з кожним днем збільшується госпіталізація хворих на 7-10 За вчорашній день ми виписали 40 людей, а отримали 47. Люди поступають в важкому стані, ну, ті, хто в лікарню, вони вже в важкому стані, кисневозалежні. Отримують всю необхідну терапію, смертність на рівні минулої хвилі буває і два чоловіка, і п'ять людей, буває без смертей. Але е, тенденція йде до того, що всі хворі – це практично невакциновані люди. 99% зі 100 – невакциновані. За останні два тижні зросла кількість звернень від пацієнтів із симптомами COVID-19 до сімейних лікарів. Ті, в свою чергу, направляють таких пацієнтів на тестування, розповідає Наталя Цибульська. В середньому на лікаря припадає 5-6 тестувань в день. За вчорашній день, за понеділок, у нас виконано на центрі тестування 360 тестів. За словами начальника управління охорони здоров'я міської ради Бориса Ткача, наразі лікарні Хмельницького, де лікуються хворі з COVID-19, забезпечені усім необхідним. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.